Сергій в момент вибуху перебував у палаті однієї з міських лікарень. Говорить, пощастило, що ніхто не травмувався. Перший вийшов, коли вийшов, я встав з кровати, страху заглянув, говорю, горіться це там. Дорожка, а там дві машини попали. Повдівала там стекла по, з тієї сторони, з цієї сторони. З тої сторони теж дерево несло. Охранник постраждав, ногу попав. Дві машини рядом з за забором гріла. Один із ракетних ударів припав на будівлю школи. На території пошкоджено дитячий майданчик, вибиті вікна тощо. Школа, біля якої ми з вами стоїмо, знищили повністю один з корпусів. До речі, в цьому корпусі знаходились два музеї Великої вітчизняної війни, а також війни в Афганістані. Загалом по місту зафіксовано 24 влучання ракет та снарядів від реактивної системи залпового вогню. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.